هكلمك دلوقتي عن وصايا النبي الوصية الاولى لا تجلس بين النيام ولا تنام بين الجالسين ولا تضع يدك على خدك ولا تشبك اصابعك ولا تنهش الخبز مثل اللحم ولا تأكل الطين ولا تنظر الى المرآة ليلا ولا تلبس القميص مقلوب ولا تنفخ في الطعام الحار ولا في قدح الماء ولا تنظر إلى ما يخرج منك ولا تتساءب إلا ويدك على فمك ولا تشم طعامك ولا تكبر لقمتك ولا تأكل في الظلمة الوصية الثانية من صلى عليها بعد غسل القدمين عند الوضوء عشر مرات فرج الله همه وغمه واستجاب دعوته لا تلتهون بالدنيا كل شيء زاهب إلا العمل الصالح الوصية الثالثة عليك بقراءة سورة يسير ما قرأها جائع إلا يشبع ولا عطشان إلا يروى ولا عريان إلا كساه الله ولا عازب إلا تزوج ولا خائف إلا أمنه الله ولا مريض الا برئ ولا مسجون الا خلصه الله من سجنه ولا مسافر الا اعانه الله على سفره ودلوقتي هعرفك دعاء للتخفيف عن الذنوب. اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم كما ابكيتني يوم ولادتي والناس حولي يضحكون اضحكني يوم موتي والناس حولي يبكون. واسمع دعاء يونس. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ودلوقتي هقولك على حديث دار بين الرسول والشيطان فالرسول كان بيسأل والشيطان بيجاوب فالنبي بيسأل ويقول يا لعين من جليسك فقال اكل الربا من صديقك الزاني من ضجيعك السكران من ضيفك السارق من رسولك الساحر ما قرة عينك الحلف بالطلاق من حبيبك تارك صلاة الجمعة يا لعين ما يكثر ظهرك صهيل الخيل في سبيل الله ما يزيب جسمك توبة التائب ما ينضج كبدك كسرة الاستغفار لله تعالى بالليل والنهار ما يخزي وجهك صدقة السر ما يطمس عينيك صلاة الفجر عزيز المشاهد اوعى تنسى تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد